Se poate ajunge în situații complicate, se poate ajunge la situații în care primul ministru se o arazna sub liniere nu-l poți revoca. Procedura mociunii de cenzuri este o procedură îndelungat, complicată. Practic era probabil mai bine ca presublinierei dintele se poate, se, le revoce, pentru ce sublinierei acum sublinierei înainte din dintele era omul cu cea analtă autorizare electorală. El este ales de întregul popor, prin vot universal. Dulce ce presubliniere a cerut acum revocarea primului ministru ar trebui să fie luat în considerare de ce primul ministru pentru ce nu este o glumă. Abia aici suntem în prezent a unui conflict juridic de natură constituțională. Problemele de politic extern sunt, uitat și constituție, exclusiv ale presubliniere dintelui. El conduce politica externă a României, el stabile subliniere te, în fiecarea de misiuni diplomatice, împreună cu guvernul stabile subliniere te, nume subliniere te ambasadorii, dar ambasadorii setereini sunt acreditați pe lângă presubliniere dintele României. În privin ca asta trebuia să fie o negociere între ei, o discuție sublinierei împreună să-i hotrască acest lucru, a declarat Augustin Zegran pentru Tirile TVR.